Природознавець Антоній Лукянович Анджійовський, дійсний член Московського товариства природослідників з 1823 року, член кореспондента Університету Святого Володимира в Києві, учень Вілібарда Бесера, доктора медицини, дійсного члена Петербургської академії наук та академії природознавців Леопольдіна, засновника Кременецького ботанічного саду. Анджійовського разом із бесером згадують як піонерів досліджень у галузі біології в Україні, а також із-між перших викладачів ботаніки університету святого Володимира, заснованого 1834 року. Ідучи на пенсію, в 1841 року Анджійовський передав свої понад тисяч листів гербарію університету які зараз змішані зі зразками бесера, хтось таке на зберігаються в Гербарії Інституту ботаніки Національної академії наук України. 1848 чи 1852 року Анджеївський з'явився у Ставичинському маєтку. Тоді вченому було вже за 60. У маєток Олександра Броницького він прибув як пенсіонер. Ustasyiushi miał wolną możliwość zajmować się sadownictwem, jednocześnie dopisując swoją pracę Flora Ukrainy. Jej pierwszy tom wydał rok później, po śmierci wczesnych w Warszawie, pod nazwą Flora Ukrainy, czyli opisanie roślin dziko rosnących w Ukrainie przed Dnieprowej i sąsiednich okolicach Wołynia i Podowa. To wydanie, uznają, trzecim podobnego typu w historii botaniki. Одруковані праці і гербарії Анджоївського увійшли в основний фонд науки з вивчення флори української РСР. Другий том Флори припускають загубився десь у палацах графа Броніцького. У 1857 році Анджоївський, розмінявши 7-10-токлід Заснував у ставищі ботанічний сад для вирощування селекції українських рослин. Зі ставища Анджеївський листувався з президентом Французької академії наук ботаніком Жозефом Декеном. Останній лист відправлено 20 листопада 1868 року. У ньому Анджеївський згадував, що ось уже три роки відколи він вислав у Париж насіння кількох рослин з України. А як відтоді розрісся його саду ставищі? То була перша партія, після якої Анджійовський відправив до саду рослин у Парижі ще кілька. Зразки гербарію, вислані Жозефу Дакену, Андрійовський визначав як усі рідкісні рослини України, просячи допомогти ідентифікувати їх та дати назву. 12 грудня 1868 року у віці 83 років Анджовський помер і був похований на польському кладовищі у Ставищі. На пам'ятнику Броницький викорбували Апанас Рогович, товариш Анджеївського, уклав посмертні наблюдення Анджеївського о містонахожденнях замечательних ростень з здешній флорі, преимущественно в дикорастущих в окресностях ставіще і ближайших к нього містностях. Із посмертних його заметок свощомих графом Браницьким. Із варшавського часопису «Земя» від 26 квітня 1913 року ми дізнаємося, що така собі пані Березовська побувала в Ставищі на могилі Анджеївського. Вже тоді, 45 років по смерті вченого, могила була недоглянута. І пані Берзовська зробила ескіз з тієї могили. А згодом могила Анджеївського взагалі загубилася в часі. І просто. І лише 100 років тому. 28 вересня 2018 року на католицькому кладовищі Ставища освячено символічний надгробок-меморіал природознавцю Антонію Анджеївському. Проведено наукову конференцію до 150-річчя по його смерті та видано біобібліографічну брошуру. Посилання на неї в описі під відео. Але, але, але дитище Анджеївського. 165-літній Ставищенський парк, перебуваючи в державній власності зі статусом пар пам'ятка ботанічного та ще й мистецтва, але місцевого значення, потерпає від недоглянутості. Є ще ідея назвати Ставищенський парк імені Антонія Анджійовського. Щоб ушанувати. Але ж не в такому стані. Із варшавського часопису «Земя» від 26 квітня 1901. Пауза. Флора України, Чилі описання рослин дзіко Руснаних. по-польськи не читаю, Антоніус Санджойовський, професор Емеріт натус анна домені, 1800. Mm -hmm. Це буде табличка. Природознавець Антоній Лукенович-Джиївський, дійсничний московського транспорту «Природодослідники» з 1823 року, член-кореспондент університету Святого Володимира в Києві, учень Вілі Барда Бессера, доктор на медицині, дійсно члена Петербургської академії наук та академії природознавців Леополь Діна, засновника Кременського ботанічного саду. Ще раз. Вітаю.